пане Ярославе доброго вам ранку доброго ранку доброго ранку студія доброго ранку якийсь у вас заклопотаний вигляд втомлений у нас безсонні ночі одна за іншою вже декілька діб продовжується атака ворога тому ну, ситуація складна ми всі переживаємо за пацанів От, тим паче погода дуже змінилася у нас то тепло то холодно і відповідно тумани е мряка англійською дуже вдало дрізень це коли моросить відповідно тепловізори практично нічого не видно але це не зупиняє ворога вони нас атакують а ми їх б'ємо але ж ми маємо втрати тому ну такі ночі зараз у всіх от тим паче е на жаль Донецька земля це практично скрізь глиноземи і глина і якраз усі території навколо Бахмуту навколо Донецьку це якраз вони славляться своїми білими глинами оце все на ногах хлопців і зважаючи на погоду на холод зараз нам всім тут не переливки але ж тримаємося маємо надію що Ворог не послабне, а ми посилимося, але ж ми посилимося і підемо в атаку. Тобто вся надія на те, що ми будемо атакувати, вже всі чого хочуть, вже всі чекають навіть на нашому напрямку, який досить важкий на теперішній час. Інститут дослідження війни вважає, що Путін досі вірить, що він в стані перемогти в цій війні і е, не прийматиме жодних е, компромісів, умовно кажучи, переговорів, е, тому що вважає їх в будь-якому випадку принизливими для себе особисто і сподівається, що успіх вдасться розвинути саме на Донбасі, де зараз концентрується все більше російських військ. Е, чи, чи, чи зараз під загрозою е, сам Бахмут? Як його втримати? Які у вас відчуття? Е, Бахмут завжди під загрозою? Там е, на складна ситуація. Я вже казав, що тут всі: тут і вагнерівці, і якісь бомжі, і енерівці, алкоголіки, уголовники. Всі на світі. Тактика у них яка? Вони кидають спочатку весь непотріб на їх погляд і на наш погляд теж тобто всякі деградуючих елементів яких вони тимчасово набрали в армію і вважають воїнами потім ідуть професіонали професіонали досить гарно не тільки одягнення вже і діють ми побачили що у них злагоджені дії є особливо з артилерією, яка зараз досить ефективна будемо чесні от і намагаються заполонити оті моменти ті позиції які якимось чином перейшли в сіру зону оцею біомасою з, з, з, з рахунку частин частково мобілізованих та інших а вагнерівці продвигаються далі Ну якогось успіху у них немає там ми рухаємо то них і то їх вночі то трошки вони займають наші позиції а, Ну ці скажімо так спільні позиції які переходять вже десь півроку з рук в руки тобто ну відбиваємо на сьогоднішній момент я думаю Бахмут ну, впевнений і слухів таких немає щоб його здавали чи планували здати вчора був в самому Бахмуті е дуже холодно людей на вулицях взагалі немає е військових практично е які ходять по вулицям теж немає всі дуже оперативно пересуваються е Ну, соблюдають режим тиші, режим секретності, ніде ніяких машин, ніяких перекурів і так далі. Не те, що прифронтове місце, це фронтове місце, куди постійно прилітає щось. Поки я там був, прилетіло декілька снарядів. Наша ПВО працює дуже ефективно, що зверху бухає і так далі. І так далі. Всі дерева покошені, порвані, лінії, трамвайні електромережі порвані скрізь прірви розбиті школи садочки державні установи магазини ринки все розбито але нічого ми відбудуємо це красивенне місце я думаю ми його втримаємо я знаю чому ми його втримаємо не буду в ефір цього казати це дійсно думаю може нашкодити не є це великою таємницею але не все що ми бачимо все, що відбувається, можна казати, в ефірі. Я думаю, скоро будуть дуже великі сюрпризи для ворога і для нас, в тому числі за всіх тих, хто хоче, щоб ми вже нарешті е, мали якісь наступальні дії то що ви кажете що досить ефективно стала працювати російська артилерія а чи вони здалі зберігають вогневу перевагу ну, от по, по всьому донецькому напрямку чи тут може посилення нашої артилерії Ну нашої артилерії нам не вистачає зазвичай завжди тому що ми ж працюємо дуже ефективно ми ну це буде смішно виглядати але Зважаючи, як ворог е, воює, ми всі тверезі, ми всі високомотивовані, ми всі налаштовані на якнайскорішу перемогу. Чого ми не можемо спостерігати у армії супротивника? Я вже не кажу там, що коли ми займаємо їхні позиції, там просто е, алкатреш, там ці пляшки, там вони всі, ну, ну, це жах, вони там туалети не обладнані, скрізь алкоголь і так далі. Я думаю, у них. В артилерії, в всіх інших військах така ж сама тема, і тому ефективність їхньої роботи набагато менша, ніж наша. Якщо не казати про паритет нашої артилерії з ворожою, то можна казати, що вона досягається тим, що ми дуже точно б'ємо. Практично кожне скидування з дрону вогів чи мін закінчується знищенням ворожої чи розрахунку, чи складу боєприпасів. Ось недавно мені хлопці розповідали, що вони вбили не тільки оператора ВОГА, ой, не тільки оператора протитанкової гранати РПГ-7, але й е, його склад, який він з собою разом у сусідньому бліндажі зберігав. Ну, це дуже ефективно. Недавно хлопці розповідали, що збили навіть літака, російського Я ще особисто це не чув але вже люди які відповідають за це вже підтвердили що наші хлопці з ігли збили літака Ну це успіхи коли батальйон який воює давно і має досвід має такі незаперечні результати на цій війні тому ми їх переможемо тут питань ніяких немає паритет у нас вже є за рахунок нашої точності а всі ті сюрпризи які ми приготували наше командування. Ще раз скажу, ми скоро побачимо і буде у нас тут ще більш гарні новини, я думаю, чи на Херсончі. Пане Ярославе, хотіла один момент уточнити стосовно чистоти, порядку, не знаю, якогось затишку в окопах, облаштованості, або в тих, в тих будинках, де розміщаються наші хлопці, де, де займаються будинки наші супротивники. Оце просто, оскільки ми не любимо тих москалів, і ми на них наговоримо. Чи це справді таке повальне, поширене явище, що там, де вони, там завжди буде якийсь бруд і бардак? Тобто вони живуть в цьому бруді? Я вам скажу відверто. Ну не буду переховувати. Я був в Росії в Старополсько-Красодарському краї. Я подивився їх звичаї. Я за фахом психолог, закінчив Шевченко університет, аспірантуру і так далі. Викладав довгу психологію в, в вузах Києва. Я можу сказати ну, відверто, вони е, ментально інші. Е, у них е, справляти нужду, не відходячи від столу, це норма. У них алкоголь вживати зранку, це норма. А, у них пити сурогат це норма, це не байки про те, що вони п'ють там омивачі і так далі, вони практично не купляють в магазинах алкоголю вони все на розлів з яких то нібито е, е, е, заводів спиртових, підпольних і так далі це в них вже ввійшло в культуру е, е, ображати один одного, смітити там, де вони живуть гадити там, де вони живуть Нічого ми не наговарюємо, це практика. Вони вживають наркотики, вони вживають алкоголь в величезних кількостях, які постійно. Вони б'ють один одного, вони справляють нужду практично там, де вони їдять, там, де вони сплять і так далі. Ніяких видумок тут немає, ми це бачили в окопах, я це підтверджую свого особистого досвіду. Нічого спільного між росіянами, варварами. Які бачать тварину, вони її вбивають, які е, відносяться до хатніх тварин е, як до сміття, які ну до людей як до сміття відносяться. До подивіться, от я там інколи ну мені огидно, але читаю там канал Меж, який Я колись думав, що він е, більш е, демократичний і нормальний. А зараз він лік повністю під Кремль. Так там вже описуються побутові бійки, насилля і так далі, і так далі, які відбуваються в Росії. У нас навіть таких новин немає, у нас навіть в голову не може прийти там якісь планування вбивств, ну, ну це ми, ми зовсім різні, ми, у нас інші вектори, ми інші обрали для себе шляхи, ми йдемо в Європу, ми слухаємо класичну музику, вони слухають шансон, вони романтизують е, уголовщину, сидіння в тюрмі. І вважаються це за норму життя. Тому дійсно там нічого порівнювати. Це все люди не видумують, вони бачать і все розповідають. Дякуємо.